દુનિયાના અંત સુધીની આગાહી કરી હતી શું તે તમારા વિશે વાત કરી રહ્યા છે ના તેઓ માનવતા વિશે વાત કરી રહ્યા છે કે તે કેવી રીતે વિકસિત થશે તે શું કરશે અને જો ઘણા બધા ફેરફારો અને સંયોજનો જો તે આ પ્રકારના હોય તો તેમની તરફ શું આવશે જો તે બીજા પ્રકારના હોય તો તેમની તરફ શું આવશે આ રીતે તેમણે એક નકશો દોર્યો હું ઈચ્છું છું કે તમે તેને એક રેખાચિત્ર તરીકે જુઓ ધારો કે તમે પવનની હિલચાલ વિશે એક રેખાચિત્ર બનાવો અહીં ઓછું દબાણ છે તેનો અર્થ એ કે આપણને ખબર છે કે પવન પેલી બાજુ જવાનો છે ઊંચા દબાણનો અર્થ છે કે પવન અહીંથી દૂર જવાનો છે તો તેમણે માનવતાનો એક નકશો બનાવ્યો કે માનવ ચેતના જો આ પ્રમાણે હોય તો તે આ તરફ જશે તે આ પ્રકારના ગર્ભમાં જશે તે આ પ્રકારની વસ્તુ આકર્ષિત કરશે આવું બનશે તેવું બનશે આ રીતે ખૂબ વિસ્તૃત રીતે તેમણે સમગ્ર બાબતમાં ઉતર્યા તો આ સંહિતા કહેવાય છે આ માનવ ચેતનાનો એક નકશો છે આ સૌર મંડળના અંત સુધીનો કેવી રીતે મનુષ્યોનો વિકાસ થશે અને કેવા પ્રકારના માણસો આવશે કઈ કઈ વસ્તુઓ કારણભૂત બનશે અને કેવી રીતે વાંચો તેની માટે તેમણે લોકોને તાલીમ આપી नक्शा वा ने वाँचवा चोक्स तालीम जरूर पड़े बधुज लिमान लगता नक्शा जया खरेखर जटिल જો તમારે દુનિયાના એક ભાગથી બીજા ભાગ તરફ ઉડાન ભરવી હોય તો એક વિમાની વિદ્યાનો નકશો હોય છે સિવાય કે તમે સારી રીતે શીખેલા હોવ હું આ પરીક્ષાઓમાં બેઠો છું અને પાસ થયો છું પરંતુ મને નથી લાગતું કે હું અહીંથી માનો કે દક્ષિણ અમેરિકાનો પ્રવાસ સફળતાથી ખેડી શકું कारण के आ ग्रह गोड़ ते फरी रो समय क्षेत्र बदलाई रहा है आ बधूज नक्शा में वही ल जो कोई व्यक्ति ते किवरी ते ते ते को ने केव रीते खबर हो सूचक लखी लेकिन खबर है कि क्या जवु तेवू न जाता हो तो महीनाओ दिवसों विताओ तो खबर नहीं पड़े कि शू तो मानव चेतना आ विस्तृत नक्शो बनाव सहज बोधना चोक्स परिमाण तालीम आपी कारण के आ बी एकदम तार्किक वस्तुओं नती इटले आ लोको आ ते uh... <laughs> uh, के पर संदेह करो छो फर्क नहीं पड़ता तेज तोढ़ा पर कहसे मूरख जो अनुभव कर दुर्भाग्यपण जो तमें एक नाड़ी ते एक नीव वैद्य पास जाइने बेसो तो सौको नाम कही कारण गया तो तहत शब्द कही ददाश न जाता हो तुम सुजाना छो के दानिया कदाश न जाता हो कहे के तरू नाम टी थी शुरू थे बस एमज कारण के ભૂતકાળ કે તમારું ભવિષ્ય કશું જ નથી જોઈ રહ્યા તે માત્ર એક નકશો વાંચી રહ્યા છે નકશો વાંચીને તે કહે છે કે ઓકે આ તાપમાન છે આટલી ઊંચાઈ છે પરંતુ દેખાતો નકશો છે સિવાય કે તે અમુક સ્થિતિમાં હોય કે તે ન વાંચી શકે એટલે આ કોઈ મંદિરની આસપાસ થવું જોઈએ સામાન્ય રીતે તેની આસપાસ થાય છે જ્યાં મંદિરને આ હેતુથી બનાવવામાં આવ્યું હોય છે હવે ધંધાકીય ફાયદા માટે તેઓ બધી જગ્યાએ સ્થળાંતરિત થયા છે ते कदाज नहीं छे, जे एकदम भविष्य कहवाड़े हमेशा अने जो जाओ भविष्य कहे तो ते हज आध्यात्मिक શું ભાગ્ય નિશ્ચિત છે તમારું ભાગ્ય કોઈ બીજી વ્યક્તિ દ્વારા નિશ્ચિત થતું નથી તે તમારું કર્મ છે તમારું સોફ્ટવેર અમુક રીતનું છે તો તે અમુક રીતે તમારી માટે કામ કરશે ધારો કે તમારા કોમ્પ્યુટરમાં અમુક પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે તમે ગમે તે કરો તે એક જ વસ્તુ કરશે ખરું ને પરંતુ શું હું તે કોમ્પ્યુટરને તોડીને અટકાવી શકું હું કરી શકું પરંતુ છતાં જો તમે તેને ફરી ચાલુ કરો એની એ જ હાર્ડ ડ્રાઈવ एज वस्तु एक नवा जो जो इच्छो तो ते पर्वत पर कूदी जाओ एक नव कॉम्प्यूटर लोड़ा समय पी पर हार्डवेर खरु कही है तो योफ्टवेर एज वस्तुओं सेल हेपन So they are at that तो ते जीवन नई रहा है भौतिक धोरण अर्थघटन करने कोशिश करे ज्या अर्थघटन है त्या हमेशा भूलो हो अर्थघटन कदाच हमेशा साचु न पे પરંતુ તેનું છે તેથી આ આખું વિજ્ઞાન વિકસિત કરાયેલું ભૃગુ સંહિતા પરંતુ જો તમે આધ્યાત્મિક માર્ગ પર હોવ તો તેઓ તમને કઈ નહીં કે કારણ કે તમે તે સીમામાં નથી આવતા